Що вони делають? З машини ви ходіть. Ні, вийду я з, з машини. З якої та З машини вийде, шаноло. Це нахер. Шанона, вийди з автомобіля. І я вам влаштую поірвані роки. Дуже ви, ну, за тим виглядом, як ви наїхали на інспектора. Після, після. Ви спеціально стояли 2 числа. Я їду з роботи, журналіст телекомпанії. Я нічого не порусила, зупинилися біля витрини, подивитися, чи привезли мені ту річ, яку я замовляла в тому магазині. Безпідставно, навіть не назвали мене З якої причини, я помічник адвоката Я вам влаштую таку Кузькіну мать Бистро представилися мені всі Бистро показали свої посвідчення Бистро я сказала Я вам влаштую таке, ви всі позлітаєте з роботи Ну Розкажіть, як ви чуть не збили інспектора Як ви газували Як не зупинялись на вимогу зупин... Це вимов... тому, спочатку ви мене зупинили не Незабавно да. Ви всі Все. позлітаєте з роботи да. А мені ви Да. Вот это, понятно?